Hei, da skal jeg starte opp OneNote for første gang. Jeg går ned og trykker på Søk nede i venstre hjørne på skjermen i Windows 10. Så skriver jeg One, og det håller for da får jeg opp OneNote. Men det som kommer være litt forvirrende, det er at jeg får opp to OneNote-versjoner. Den ene heter bare OneNote, men ligger under Apper, og den andre heter OneNote skrivebordsversjonen. Min anbefalling er bruk alltid OneNote skrivebordsversjonen. Det er der du finner den beste funksjonaliteten. Så da klikker jeg på OneNote 2016 og åpner programvaren på skjermen min. Dette kan ta litt tid når han starter opp aller første gangen. Så kommer du til denne siden her, og dette er en slags velkomstside slik at du skal kunne starte og bruke OneNote og få en opplæring. Nå har du valgt å se på disse filmene här i stedet, så da vi bryr oss egentlig ikke noe særlig om dette här. Så litt klargjøring ska vi gjøre nå. Det første vi ska gjøre er å gå opp i høyre hjørne og klikke på denne knappen. Alternativ for visning av bånd står det når jeg holder muspillet over. Trykker på den og så viser jeg vis faner og kommandoer här. Og når jeg klikker på den så vil alltid hjelpebåndet være tillgänglig for oss i forhold til de skillekorter vi har bortover här på toppen. Det er väldigt greit. Så skal vi gå på Fil, och så ska vi gå på Konto, som ligger nest nederst i menyen til venstre. Når vi går inn der, så kan vi logge oss inn, og vi ikke er logget inn allerede, så må vi gjøre det. Her er det viktig å skille mellom privat-personlig OneDrive-kontor og arbeidskontor. Her skal jeg nå gå in på arbeidskontoen min, som er nok det, det de fleste av oss vil bruke når vi er på jobb. Jeg er allerede logget inn, derfor får jeg ikke vist av det, men vanligvis så logger du deg av på här oppe til venstre, og så kommer du opp i det høyre vinduet at du skal skrive in brukerland og passord til jobben eller til skolen din, og da er det ofte fejde brukerland og passord man bruker. Så går man, og så lager man en ny konto, men det ska jeg snakke mer om i neste film.